Мати русських братів. Розносить все, що попадає. Пробиває дірки. О, і так далі. Ну, живемо, стараємося вижити. Це подвір'я пенсіонерів Але та Юрія. Чоловік показує залишки російських снарядів, що зруйнували їх будинок. Три дні були такі обстріли. Щоб ми не знали, куди діватися, тому що сипало зверху. Ну, будемо казати так, кругом отакі були білі п'ятна, оце ж ці самі, де горіли. У нас на цьому місті 24 зажигалки впалою. Навколо будинку скрізь ось такі білі плями. Їх залишили заборонені фосфорні снаряди, якими гатять окупанти. Зачепило газу і якраз цей фундамент. І якраз там фаєром горіло, тому що вони не висипалися. Ці зажигалочки не висипалися, і вони всі кучою горіли. Одна зірвалася там, я була на городі, зірвалася дощ, огняний був. А друга це пролетіла сюди, бо воно почало горіти сюди. Я побояла, що в мене на кухні ще попаде і кухня почне горіти. Я вискочила туди, ну, лавочка а там згоріла. Ми його не могли затушити, тому що воно водою не тушиться. Просто, треба тільки засипачі, а це було 11 годин вночі, нічого не, не, не можна знайти було. А потім на наступний день тільки це потушили, тому що і в сусідів все горіло, тут ніч була безсонна. У цьому будинку подружжя живе 37 років. Нині він частково зруйнований. Розбита веранда та пошкоджена покрівля. Я була там в літній кухні, мене знесло. Прямо там під стіл. Так що там дуже. За день було чотири у нас прильоти. На городі він все вичистило, помогли убрати город. Більшість часу пенсіонери проводять у погребі. Там облаштували спальне місце, зробили запаси їжі. Кажуть, так живуть вже протягом п'яти місяців. Перший прильот у нас був 3 березня. Коли в нас тут магазин гарячий хліб підірвали, і от з того часу ми постійно стаціонарно казати, так живемо у підвалі. Живемо дружно. Пенсіонери в мене тут є, воно ціла куча, Помагаємо, тусимо. О, стараємося, будемо казати, приготували щось ділити так, щоб люди ну, не були голодними, щоб це саме. Ну, виживаємо. Я вам чесно скажу, важко. До пана Юрія сусіди приходять, аби зарядити свої мобільні телефони. Чоловік має сонячну батарею. У мене є два акумулятори куплені. І те саме. Телефони заряджати. У нас же немає. Значить, діти купили, передали батьку, казати, сонячну батарею. Якадея можливість, як сонце є, заряди телефони, заряди акумулятори, щоб в підвалі було не а гарила. Нині подружжя збирає в цілі речі і думають, як лагодити будинок. Покидати рідне село не збираються. У свої 64 роки Юрій хоче піти в тероборону, хоча вже тричі отримав відмову у військкоматі. Як не буде туго трудно. Але ми тут, це наша земля. Тут народилися, тут живемо, і тут будемо стоять до останнього. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.